Tervehdys! Tässä on Matleena Laakso ja tänään mä esittelen teille yhden minun suosikeista, eli tämmöisen Padlet-muistitaulun. Tässä on mun ohjeet tänne ja runsas määrä esimerkkejä. Tämän linkin löydät myös sieltä videon. Kuvauksesta. Merkkasin tähän keltaisella värillä nyt tämän ensimmäisen sarakkeen, mistä voit hakea tuon suosittelijan linkin. Eli tänne saa kuka tahansa maksutta kolme tai neljä pätlettiä ja suosittelijan linkkiä sitten jakamalla lisää. Maksullisen lisenssin merkittävin hyöty on se, että silloin saa rajattoman määrän luotua näitä pätlettiä. Toisessa sarakkeessa on erilaisia ohjeita, niitä aktiivisesti päivitän. Kolmannesta sarakkeesta merkataan sekin toden vaikka eri värillä, niin tota, löydät esimerkin jokaisesta kahdeksasta tavasta, miten viestiä voi tehdä. Ja voit ilman kirjautumista käydä näitä kokeilemassa. Ja sitten reunimainen sarake on täynnä erilaisia esimerkkejä, blogikirjoituksia ja muuta. Että voit vähän tutustua, että miten minä esimerkiksi itse olen tätä Padlettia käyttänyt vuosien varrella. No, kun me lähdetään Padlettiä luomaan, niin ihan ensimmäinen asia kirjautumisen jälkeen on se, että kannattaa laittaa ne profiiliasetukset kuntoon. Eli ylänurkasta oman profiilikuvan kohdalta valitaan asetukset. Ja siellä on monta välilehteä, mutta erityisesti korostan tässä nyt, että valitse itsellesi se käyttäjätunnus. Se tulee osaksi jokaisen sinun luomasi Padletin osoitetta. Eli se kannattaa olla aika lyhyt ja, lyhyt ja ytimekäs ja pitää olla Tietysti yhteen kirjoitettu, että ei välilyöntejä, koska siitä tulee nettiosoite. No, katsotaan sitten, miten se padletti luodaan. Eli olen kirjautunut sisälle. Kotinäkymästä löytyy tällainen valikko. Siinä on muutama kansio, mitä saa maksuttomaan versioon. Varsinaisesti kansioiden luominen on sitten maksullisen version ominaisuus. Valitsen täältä luo padlet ja ensimmäinen valinta on täällä, että miten haluan, että ne viestit siellä asetellaan. Eli kahdeksan erilaista vaihtoehtoa. Tämä seinä tässä alkuun on ehkä se käytetyn. Pohjalla voi tehdä esimerkiksi mindmappeja. Siinä viestit saa vapaasti asetella sille seinälle. Luettelo on hyvin selkeä. Yksi sarake, kaikki viestit allekkain vähän tällä blogimaisessa muodossa. Ruudukko asettelee viestit vaan vähän eri tavalla kuin seinä. Sarake on yksi mun suosikkeja, koska se on äh, tota, oikeastaan tuon pohjan ohella ainoa, missä viestit voi järjestää tiettyyn järjestykseen, eli yhteen sarakkeeseen vaikka ryhmä ykkönen, toiseen sarakkeeseen ryhmä koko, kakkonen ja ryhmä kolmonen. Tai sitten kun opetuksessa vaikka käsitellään äh, jotain terveydenhuollon kysymystä, niin voisi olla lapset, nuoret, Työikäiset, vanhukset, niin voitaisiin tehdä erilaisia sarakkeita sen teeman mukaan. Sopii myös tämmöiseksi yksinkertaiseksi oppimisympäristöksi, niin että jokaisella webinaarilla on oma sarake. Sitten täällä on mahdollisuus chattaila, laittaa viestejä kartalle, eli silloin jokaiseen viestiin täytyy liittää paikkatieto. Sinne voi valita vain Suomi tai voi valita Tampere tai vaikka ihan sen tarkan kadun nimen. Ja tuossa kartassa on tarjolla 11 erilaista karttapohjaa. Ja aikajanalla saa viestit järjestykseen. Toki se voi olla historiaa, se voi olla jonkun tietyn kirjan, vaikka se tarina, miten se juoni kehittyy. Mä oon itse käyttänyt sitä myös esimerkiksi työpajoissa. Että mä tuon sinne valmiiksi ne tietyt linkit tai tietyt työkalut, mitä me sen työpajan aikana hyödynnetään. Niin sitten ne on sieltä helposti, jo, helposti yhden, yhden linkin takana ne kaikki materiaalit. Mutta aloitan luomalla täällä nyt vaikka tämän seinän eli tämän ensimmäisen vaihtoehdon ja aina kun Padlet luodaan, niin sillä on valmiiksi jo joku otsikko ja sillä on kuvaus ja tänne voi sitten kirjoittaa sen oman otsikon, minkä sille haluaa tuoda. Kuvaukseen kirjoitan hyvin usein ryhmän nimen tai päivämäärän. Siihen voi toki kirjoittaa myös erilaisia ohjeita. Kuvake tarkoittaa semmoista pientä kuvaa siinä otsikon vieressä vasemmassa yläkulmassa. Siinä voi käyttää joko näitä valmiita kuvakkeita, mitä täältä löytyy, tai sitten sinne voi lisätä oman ikonin. Kun mä itse teen täydennyskouluttajana töitä kymmeni eri organisaatioiden kanssa joka vuosi, niin mä teen nykyisin aika usein niin, että mä laitan pieneksi kuvakkeekseen kyseisen oppilaitoksen tai kunnan logon tai vaakunan. niin Silloin mä heti ensisilmäyksellä näen, että minkä porukan ympäristössä mä olen. Osoite on täällä sitten tämmöinen tosi pitkä, hankala muistaa. Sillähän ei ole merkitystä, jos se jaetaan sähköisesti. Mutta jos olet tilanteessa, jos joudut jakamaan sen linkin kirjoittamalla sen vaikka flappitaululle, niin sitten kannattaa laittaa sinne selkeä lyhyt osoite. Eli nyt se on padlet.com kautta. Sitten se mun käyttäjänimi Matlaakso ja sitten sen perään Demo21. Mutta sen voi täältä muuttaa. Taustakuvaksi se aina arpoo jonkun. Täältä voi hakea yksivärisiä taustakuvia. Gradient tarkoittaa tämmöisiä erilaisia liukuvärjättyjä kuvia. Sitten täällä on monenlaisia tekstuureita, kuvia, jopa jotain animoituja juttuja. Mutta sitten kannattaa miettiä, että ehkä semmoinen melko yksinkertainen, rauhallinen kuva voisi olla siellä paras, jos siihen tulee paljon informaatiota. sitten siihen. siihen tota kuvan päälle, että se ei käy liian, liian rauhattomaksi. Voi tuoda myös oman kuvan, ja täällä on itse asiassa uutena myös mahdollisuus hakea kuvia, ottaa valokuvia ja muuta. Se olisi hyvä olla niin sanottu vektorikuva, jotta se näkyy sieltä nätisti. Täältä voi myös muuttaa väritystä ja fonttia. Nämä oletukset on tässä kyllä oikein hyvät. Ja kun Padlet on luotu, niin vielä nämä alimmat kohdat täältä löytyy. Eli jos haluat, voit määritellä, että jokaisen kirjoittajan nimi näkyy siinä viestin mukana. Se toki edellyttää, että käyttäjät on kirjautunut. Eli tämä on ehkä lähinnä hyödyllinen oppilaitoksissa, missä on tästä hankittu vaikka maksullinen lisenssi, koska muutenhan siinä lukee vain tuntematon. Voit valita, näkyykö uusimmat viestit ensimmäisenä vai viimeisenä. Saako viestejä kommentoida? Saako viestejä tykätä tai peukuttaa, antaa niille vaikka tähtiä. Ja sitten täällä on myöskin nämä kaksi alinta, niin täältä voi myös edellyttää, että viestit ei näy ennen kuin sinä Padletin perustajana, opettajana, kouluttajana, puheenjohtajana olet sen viestin hyväksynyt. Se voi olla joskus ihan kiva toiminto, kun haluat, että jokainen kirjoittaa oman viestit ja sitten vasta koko ryhmä näkee ne kaikki viestit. Tää aika harvoista käytän. Voi myös suodattaa kirosanat, mutta kokeilin hiljattain niin ei toiminut vielä suomen kielellä. Ja näin me on luotu se Padlet. klikataan aloita julkaiseminen ja viestit luodaan tuolta plusmerkistä. Ja täällähän on se idea, että siihen saa sekä otsikon että sen alle tekstin. Ja nyt sitten riippuen ryhmästä ja tilanteesta, pyydätkö, että otsikko kuvaa sitä, viestin keskeistä sisältöä vai haluatko, että jokainen kirjoittaa vaikka otsikkoon oman nimensä. Mä olen nyt kirjautunut ja määrittelin, että tekijän nimi näkyy, niin sen takia tuolla on mun nimi. Ja sitten täällä on monta vaihtoehtoa, voi lähettää liitteitä, lisätä linkin, tuosta hakukohdasta pääsee Verkkohakuun kuvia, videoita, kiffejä, äänitiedostoja, muuta verkon sisältöjä. Tänne voi tuoda kuvia ja kolmen pisteen takaa löytyy valtava määrä muuta. Tässä voit piirtää, videoida, tehdä äänitallenteita, näyttötallenteita, lisätä paikkatietoja, upottaa muita Padlettejä tänne. Eli tämä on hyvin monipuolinen käyttäjä. No yhden asian vielä näytän. Eli ilmainen Padlet on oletuksena aina jaettu piilotetulla linkillä. Sen näkee vaan henkilöt, jotka tietää sen osoitteen. Se löytyy täältä Jaa-välilehdeltä. Ja se on myös oletuksena sellainen, että kaikki, jotka sinne pääsevät, voivat kirjoittaa. Ja tästä muuta yksityisyysasetuksia sitä voi sitten muokata. Huomaa, että jos sulla on maksullinen Padlet-lisenssi, niin oletus on toisenlainen. Ja täältä mä voin määritellä sen yksityiseksi, suojata salasanalla, tehdä myös täysin julkiseksi, jos haluan, että hakukoneetkin tämän löytää. Ja sen lisäksi tuosta vierailijavaltuudet-kohdasta voin valita sen, mitä muut Patletin käyttäjät voivat täällä tehdä. Eli tämä on vanhastossa tallenna. Ja takaisin, eli tämä muuta yksityisyysasetuksia oli se, mistä annan kaikille muille käyttäjille tietynlaisia valtuuksia. Ja kun haluan antaa vain tietyille kirjautuneille henkilöille oikeudet, esimerkiksi opettaja voisi antaa sijaiselle tai puheenjohtaja voisi antaa kokouksen sihteerille, niin yhdelle henkilölle tai muutamalle voi antaa tätä kautta sitten vähän isompia oikeuksia kuin mitä muille annetaan. Täältä huomaa, että löytyy myös linkki, ruutukoodi, upotuskoodi ja muuta vaihtoehtoja, mutta yleisesti Padletin voi ihan jakaa sillä, että ottaa tuosta selaimesta tuon nettiosoitteen ja antaa sen sitten muille. Eli tällainen johdanto Padletin käyttöön ja, ja tuolta kuvauksesta löydät sen mun ohje Padletin, missä on vielä tarkempia ohjeita ja runsaasti esimerkkiä. Kiitos, moi moi!